Тамаріно електропостачання тут припинилося в середині березня 2020-го. Відновили цьогоріч 12 березня. Позавчора нас празд дуже велике свято було. Валентина розповідає, що у декого була можливість користуватися генераторами та сонячними батареями. Людмила свого генератора не мала, тому іноді зверталась до сусідів. Згодом жінці подарували сонячну батарею. Їсти готувала на газовій плиті, заживлені від балону. Заряджали, як тільки з'явилися сонячні батареї, сусіди привезли, і брали мені мене такий кнопочний, брали телефон без відказу і ми там заряджали. Потім у останній день, як вони виїжджали, сусідка там подруга причепилася людинами батареї. Та я не хочу на що вони мені, я не хочу, ну вони привезли. Мені привезли восьмого вечора, а вночі вони виїхали. Я гроші не платила, вона заплатила. В окупації виїхати заправити газовий балон не завжди була можливість, говорить Іванка. Дівчина показує, де доводилось готувати їжу. Як? Ми розпалювали дрова, повертали бажуйку так, щоб вона хоча б не диміла сильно на каструлі. І розпалювали, і стояла тут каструля, ми тут сварили. Та що, що могли, та їли. Біля заживленого електроостаткування працюють спеціалісти Миколаївобленерго. В селі зараз нараховується майже 300 під'єднаних домоволодінь, говорять на підприємстві. Відновлювати мережі почали майже одразу після деокупації. В цілому ситуація в Снігорівському районі була така. Було пошкоджено більше 70% мереж. Були пошкоджені живлячі підстанції як 150-35 кВт, так і підстанція зіпла 4, також, також і живлючі живлячі мережі, які заживлювали район Снігарівський, так і населені пункти. Для того, щоб це сьогодні було відновити, необхідно було в першу чергу задіювати саперів, які йшли поперед наших бригад, тому що На підприємстві розповідають, що в перспективі заміна всіх мереж та остаткування на стандарти, які використовуються в Європі. «Сьогодні наша компанія, наша делегація, ми відвідуємо Литву, і литовці планують і допомагають нам з відновленням вже на сучасних, на нових методах, на нових технологіях відбудовувати на мережі Миколаївщини». На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів підприємству завдано збитків майже на мільярд гривень, розповів Вадим Данилків. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.